Perheitä on monenlaisia ja jokaisella perheenjäsenellä voi olla erilainen käsitys siitä, ketä hänen perheeseensä kuuluu. Lapsella tarkoitetaan tässä yhteydessä alle 18-vuotiaista henkilöä. Yhtä lailla vanhemmuus on käsite, jota voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Vanhemmuus voi olla muun muassa biologista, juridista, psykologista ja sosiaalista. Biologinen vanhemmuus liittyy lapsen ja vanhemman biologiseen suhteeseen eli geeniperimään. Useimmiten perheet muodostuvat biologisesta vanhemmasta tai vanhemmista, mutta perheiden kanssa työskennellessä voi törmätä välillä tilanteisiin, jossa biologinen vanhemmuus ei ole kaikkien osapuolten tai kenties kenenkään tiedossa. Juridinen vanhemmuus liittyy yhteiskunnan antamiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja tämä sisältää muun muassa lapsen oikeuden perintöön. Juridinen vanhemmuus määräytyy lähtökohtaisesti biologisen vanhemmuuden perusteella. Jos vanhemmat eivät ole avioliitossa, tulee isän vanhemmuus todeta erikseen. Adoptiossa vanhemmat saavat juridisen vanhemmuuden. Adoptiossa vanhemman oikeudet ja velvollisuudet siihen ovat siis lapsen adoptiovanhemmilla ja tämä adoptiosuhde on purkamaton. Psyykkinen vanhemmuus tarkoittaa lapsista huolehtivaa aikuista, jonka lapsi kokee tunnetasolla vanhemmakseen ja on näin ollen kiinnittynyt häntä hoivaamaan aikuiseen. Psyykkinen vanhempi on aikuinen, johon lapsi luottaa. Lapsen tukemisessa psyykkisen vanhemmuuden huomioiminen on aina tärkeää, sillä lapsi reagoi parhaiten psyykkisen vanhemman antamaan tukeen kuten neuvoihin ja hoivaan. Usein biologinen, juridinen ja psyykkinen vanhemmuus liittyvät samaan vanhempaan, mutta perheiden moninaistuessa vanhemmuuden roolitkin voivat olla erilaisia. Sosiaalinen vanhemmuus viittaa lapsen arjessa elävään aikuiseen, joka huolehtii lapsen arjesta olennaisella tavalla. Sosiaalinen vanhempi voi olla esimerkiksi isän tai äidin puoliso, joka esimerkiksi kuljettaa lasta harrastuksiin tai opettaa lapsille arvoja ja toimintamalleja. Lisäksi vanhemmuuteen kuuluu huoltajuuskäsite. Lapsen viralliseksi huoltajaksi voidaan määritellä myös perheen ulkopuolinen henkilö. Lapsen huoltaja voidaan muuttaa vanhempien päätöksellä siitä sopimalla tai oikeuden päätöksellä. Lapsen huolto päättyy silloin kuin hän täyttää 18 vuotta tai sitä ennen, jos hän menee naimisiin. Vaikka lapsi olisi huostaan otettu huoltajuus säilyy rajoitetun osin. Perheiden kanssa toimivien työntekijöiden on hyvä muistaa se, että alle 18-vuotiaiden lasten kanssa työskennellessä moneen toimintaan tarvitaan huoltajan lupa ja huoltajan on oltava tietoinen toimenpiteistä, joita lapseen kohdistuu.